Щоб відкрити рахунок фізичної особи підприємця у Монобанку, зайдіть у мобільний додаток, натисніть на зображення з двома картами вгорі екрану, виберіть «Відкрити картку або рахунок ФОП», натисніть «На» у гривні під підписом «Рахунки ФОП», ознайомтеся з умовами обслуговування та натисніть Хочу рахунок ФОП», далі «Продовжити», перевірте правильність вказівки вашого виду діяльності та натисніть «Продовжити», кажіть кількість найманих співробітників або їх відсутність, введіть орієнтовний дохід за мину Рік. Ознайомтеся з договором відкриття рахунку та правилами обслуговування у банку. Рахунок ФОП буде відкритий практично миттєво.